بات کا بڑا دکھ ہوتا ہے اور میں نے شروع میں بھی آپ کو یہ بات کی ہے کہ میری طبیعت کافی ناساز ہے مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا ہے صحیح طریقے سے بخار بھی, بھی ہے تھوڑا بہت نا تو یہ یہ بات نا تکلیف دیتی ہے کہ جب ہمارے اندر انسانیت ختم ہو جائے جب ہمارے اندر شخصیت پرستی آ جائے کہ جب ہم انسانوں کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہوا اور میں نے شروع میں بھی یہ بات آپ کو کی ہے کہ آج میرا بیان کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا کیونکہ طبیعت میری بالکل نہیں ٹھیک ہے ابھی بھی مجھے اندر سے نہ پتلی کیا ہو رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی تو دعا لینے کے لیے بھی آیا ہوں آپ سے کہ کسی کی آمین سے اللہ تعالی مجھے شفا عطا فرما دے تو مجھے بڑا دکھ ہوا اس بات کا بہت زیادہ کہ جب ہمارے اندر نہ انسانیت ختم ہو جائے یہ حضور پاک علیہ و سلام کی سنت ہے کہ آپ مریض کی عیادت کرنے جائیں آپ مریض کو پوچھنے جائیں آدم مریض تو تب ٹھیک ہو جاتا ہے جب اس کو پوچھنے آتے ہیں کہ جی آپ کی طبیعت کیسی ہے اب آپ کیسے گئے ہمارے لائق کچھ ہو تو ہمیں پتہ ہے یہ حضور پاک علیہ صلاط و کی سنت ہے لیکن مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہوا حضرت کہ میرے پیچھے ماشاءاللہ کافی بندے نماز بھی پڑھتے ہیں جمعہ بھی پڑھتے ہیں ایک بندہ مجھے کہتا کہ جی قاری صاحب آپ کدھر تھے اتنا دن میں نے کہا جی طبیعت نہیں ٹھیک تھی اس لیے میں غائب ہوا حاضر نہیں ہو سکا جی آپ فون کر کے بتاتے آپ ہمیں فون کر کے بتاتے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی مجھے جی, دل میں بڑا افسوس ہوا کہ اگر ایک بندہ مر رہا ہے وہ مرنے سے پہلے کیسے سب کو بتا دے کہ یار میں مر رہا ہوں سارے اکٹھے ہو جاؤ جب ایک بندے کو اگر اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے تو وہ کیسے صاحب کو پتا ہے کہ میری طبیعت خراب ہے سارے آ جاؤ جب ایک بندے کو اپنا ہوش ہی نہیں ہے اس کو اپنا علم ہی نہیں ہے اس کو پتہ نہیں ہے کسی بات کا تو آپ اسے اس طرح کی بات کر رہے ہیں اس کے بعد اتنا بندے محبت کرنے والے ہیں کچھ آئے بھی صحیح اور ان کی عیادت کی وجہ سے مجھے تسلی بھی ہوئی اور مجھے شفا بھی ہوئی لیکن دل دکھا میرا کہ اتنا بندے ہونے کے باوجود بھی کوئی بندہ چلو اب آپ کے دن میں یہ بھی بات آئی کی کہ کار سب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے ہو سکتا ہے آپ کہیں کام گئے ہو تو بندہ گھر جا کے پتہ کرتا ہے کسی سے پوچھتا ہے اور یہ میں باتیں آپ کو اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ میرے ساتھ کیوں ایسا کر رہے ہیں میں آپ کو اس لیے کر رہا ہوں کہ ساری زندگی کے لیے اپنے لیے بھی ایک زاویہ بنائیں اور اپنے بچوں میں بھی یہ تربیت رکھیں کہ کوئی بھی بندہ بیمار ہو جائے نا اس کی تعزیت کے لیے جائیں اس کی تیمارداری کرنے جائیں اس کو پوچھنے جائیں اس کے لیے کچھ لے کے جائیں اس کو حوصلہ ہوتا ہے اور آپ کی دعا سے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں جو بندہ بیمار ہوتا ہے نا بیمار بندہ اس سے اگر آپ کوئی دعا کروا لیں نا اس کے قبولیت کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں یہ بھی بات ذہن میں رکھے تو یہ اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیں اور خود بھی اس پہ عمل کریں اگر کوئی بندہ آپ کو نظر نہیں آ رہا تو یہ نہ سوچے کہ ہو سکتا وہ کام اس کے گھر جائیں پتہ کریں گھر کا دروازہ جو لگا ہوا ہے آگے بیل لگی ہوئی اس لیے لگی ہوئی کہ آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا ہماری کوئی ضرورت ہو تو ہمیں بتائیں لیکن مجھے افسوس ہوا اس بات کا کہ کسی بندے کے دل پہ نا جو بھی نہیں رہیں گی کہ ہم جا کے پوچھیں تو صحیح میں نے شروع میں نا یہ آیت پڑھی ہے کہ لاتحظن انَََ اللّہ مالا بندے پریشان نہیں ہونا رب تعالی ہمیشہ تیرے ساتھ مجھے پریشانی نہیں ہے ٹینشن بھی نہیں ہے الحمد للہ سم الحمدللہ جب ہم نے بندوں سے توقعات رکھی نہیں تو پھر ہمیں پریشانی کی اس بات کی ہے ہمیں پھر پچھتاوا کس بات کا ہے پھر, پھر سکون ہے تو جب ہمارا میرا اپنا میری اپنی عادت ہے اوروں کا مجھے نہیں پتہ میری اپنی عادت ہے کہ میں کبھی کسی انسان سے اپنی امیدیں وابستہ نہیں رکھتا جو بھی ہو جیسا بھی ہو جس طرح بھی ہو رب تعالیٰ میرے ساتھ ہے دنیا چاہے لاکھ برا کر لے دنیا چاہے ساری میرے مخالف ہو جائے ایک بندے کے مخالف ہو جائے اگر رب تعالیٰ اس بندے کے ساتھ ہے نا تو پوری دنیا اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتی رب تالا کے ساتھ تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا جو بیمار ہوتا ہے وہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے اور بخار جو ہے یہ رب کے رہن یہ جس کو آتا ہے نا اس کے گناہ جھڑتے ہیں اس کو برا بھلا بھی نہیں کوئی کہتا اور مجھے بھی یہ بیماری لگی ہوئی ہے اب اللہ بہتر جانتا ہے یہ کب تک جائے گی پتہ نہیں کتنا میرے گناہ ہیں سب سے گنہگار بڑا میں ہوں پتہ نہیں کتنا میرے گناہ رہ گئے ہیں جو رب تعالیٰ نے اس بخار کے ذریعے دھونے ہیں میں تو شکر ادا کرتا ہوں رب تعالیٰ کا کہ رب تعالیٰ نے مجھے اس مرض میں مبتلا رکھا اور میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ مجھے شفا بھی دے کیونکہ پانچ وقت کی نماز کا ٹائم جمعہ کا ٹائم آپ سب کا میرے پاس امانت ہے اس کو میں ضائع نہیں کر سکتا اس کو میں ایسے ادھر ادھر کی سنا کے نہیں ختم کر سکتا لیکن آج میں اب سب سے معذرت خواہ ہوں کہ میری طبیعت آج مجھے پتہ ہے کہ اندر میرے کیا چل رہا ہے یا ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ میری طبیعت کیا ہے کیونکہ میں نے ٹریٹمنٹ کروایا علاج کروایا ان سے چیک اپ وغیرہ بھی کروایا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ترقی ادا فرمائے جنہوں نے میرا علاج کیا اور ان کی دوائی سے مجھے شفا بھی ہوئی ہے اور یہ اپنے دل میں رکھے ہمیشہ یہ بات نا کہ جو بھی بندہ ہے آپ کا امام ہے خطیب ہے مؤذن ہے خادم ہے نمازی ہے آپ کا ہمسایہ ہے آپ کا مارکیٹ میں ساتھ رہنے والا ہے اگر وہ نہیں آیا نا تو یہ نہ کہیں کہ شکر نہیں آیا بلکہ اس کے پاس جائیں اس کو فون کر کے پوچھیں فون نہیں اٹھا رہا تو اس کے گھر جائیں گھر بند ہے تو ساتھ والوں سے پوچھیں یہ بندہ نظر نہیں آ رہا یہ کدھر ہے کیا پتہ یار ہمارے ایک دلاسے سے وہ بندہ ٹھیک ہو جائے ہمارے ایک دلاسے سے وہ بندہ ٹھیک ہو جائے کیا پتہ اس کو آس اور امید ہی ہماری ہو كہ یہ بندہ آئے گا تو مجھے شفا ہوگی کی؟ کیا پتہ رب تعالیٰ نے تیری آمین میں کیا پتہ رب تعالیٰ نے تیرے قدموں کے چلنے کے صدقے کی وجہ سے اس کو شفا دینی ہے اور تو یہاں پہ آرام سے بیٹھا ہوگا یہ کتنا بڑے دکھ کی بات ہے حضرت اور یہ بھی میں اب یہ بہت بڑا بڑا موضوع ہے میرے سے بولا بھی نہیں جا رہا لیکن کیا کروں باتیں اتنا ساری ہیں اب یہ بات تو میں آپ کو کروں گا کہ حضرت مسجد کے امام صاحب ہیں مسجد کے معذن صاحب ہیں مسجد کے جو خادم ہیں مسجد کے جتنا بھی بندے ہیں نا وہ بٹن نہیں ہیں کہ جب آپ دبائیں تو آ جائیں جب بند کریں چلے جائے وہ انسان ہے وہ ہماری طرح ہے اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں کھاتے پیتے بھی ہیں سوتے جاگتے بھی ہیں ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے ان کے بھی بیوی بچے ہیں ان کے لیے بھی خوشی غمی ہے سب کچھ ان کے لیے بھی ہے وہ بھی ہمارے درمیان رہتے ہیں اس چیز کا خیال رکھا کریں اگر کوئی بندہ کسی بھی مرض میں مبتلا ہو جائے یا کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو آپ اس کی عیادت کرنے جائیں آپ اس کی پریشانی میں اس کی ٹینشن میں برابر کے شریک ہوں اور کوشش کریں یہ نہیں کہ صرف شریک ہو کے واپس آ جائے کوشش کریں اگر وہ آپ سے حل ہوتی ہے نا تو اس کو حل بھی کریں اور اس کا اجر رب سے مانگے رب تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا اور میں آخر میں پھر آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ آج میں اپنا بیان نہیں کر سکا جو موضوع تھا اس کے مطابق میں بول بھی نہیں سکا نہ میں بیان کر سکوں جیسے دل کی باتیں تھی جو آپ سے کرنی تھی تو میں نے کر لیا بس میں تو آپ سے یہ کہوں گا کہ حضرت ایک دوسرے کا خیال رکھا کرے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اچھے رکھیں ایک دوسرے کے حالات دریافت کریں ٹھیک ہے نا جی حضرت <تصفيق> باقی کوئی کوئی بھی حضرت کسی کو کھا نہیں جاتا کوئی بندہ کسی کے ساتھ بھی نہیں جاتا یہ اچھا اخلاق کے ساتھ جائے گا پہلے بھی میں یہ بیان کر چکا ہوں آج ہو سکتا ہے کہ میرے یہ لفظ آپ کو پسند بھی نہ آئے ہوں لیکن میں نے تو کرنے ہیں آپ کی تربیت بھی کرنی ہے یہ بھی میری ذمہ داری ہے کل اگر میرے سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی بندہ اس مجمع میں ہر جمعہ ریگولر میرے پیچھے پڑھنے آتا ہے اور اسی دوران وہ اس دنیا سے چلا جائے اور قیامت والے دن وہ مقدمہ درج کروا دے کہ جی علامہ صاحب نے ہمیں یہ تو بتایا ہی نہیں تھا وہ مجھ سے پوچھا جائے گا آپ کی تربیت بھی لازمی ہے اس چیز کا خیال رکھا کریں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اچھے رکھیں ایک دوسرے کے کام بھی آئیں ان کے پریشانیاں ٹینشنیں مصیبتیں بانٹیں دکھ و درد میں شریک ہوں رب تعالیٰ آپ کو نا بہت سکون عطا فرمائے گا یہ جو ٹینشنیں بڑھتی جا رہی ہیں نا وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی اپنی ٹینشنوں میں دل دل میں پھنستے جا رہے ہیں جب ہم ایک دوسرے کی ٹینشنوں کو حل کریں گے نا کام ختم ہو جائے گا سارا رب تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے تمام احباب سنت عطا فرما